Som privatperson er det enkelt. Der skal du betale moms for det hele. Du skal betale din leverandør moms for produkterne. Du skal betale din transportleverandør moms for transporten. Som erhvervskunde, der er det lidt noget andet. Fordi hvis du kigger på selve transporten, jamen, så skal du betale moms af den transport, som du køber, fordi det er transport inden for EU. På selve produktet, der skal du faktisk ikke betale moms, og det er dit ansvar at sikre dig, at din leverandør ikke tillægger din regning engelsk moms. Den måde, at du gør det, det er, at de skal have oplyst, hvad dit momsregistreringsnummer er, så du skal have momsregistreret i Danmark. Det er dit CVR-nummer, så står der DK foran det. Og det skriver lige så på regningen, og så kan de tage momsen ud. Du har så et ansvar, eller din bogholder har ansvar for at selvoplyse og beregne, hvad momsen er, så at momsen stadig bliver indberettet til skat. Øhm, når du så videre stiller din vare i Danmark, så skal du så stadigvæk øh, tillægge moms, fuldstændig som ligesom du, du gør normalt. Så det er sådan den, den ene fejl, at, øh, at folk de får betalt moms, selvom de ikke skal gøre det. Skulle skaden ske, at man får betalt moms til sin leverandør i England, selvom man ikke skulle have gjort det, så kan man faktisk godt gå ind på Skats hjemmeside og søge om momsrefusion alligevel. Men det er lidt længere proces. Den næste ting, det er valg af transportudbyder. Afhængig af hvad det er for noget gods, så er det ret enkelt at finde ud af, om det er en vognmand, man har brug for. Det er jo typisk, hvis det er paller eller større forsendelser, eller om det er en kurerservice eller kurierselskab, som typisk er pakker og mindre forsendelser. Hvis vi optaler vognmand, det vil sige en eller flere paller eller noget, der er endnu større, så er det vigtigt, at man finder en vognmand, som kan levere en fornuftig service, og det er vigtigt, at man får aftalt, hvad det er for en service, man rent faktisk har behov for. Når jeg taler om, hvad det er for en service, så handler det mest omkring afhentning og levering. Hvis du for eksempel skal have flyttet tre paller gods, så er det ikke som udgangspunkt antaget, at godset skal afhentes med en lift for eksempel, Og hvis fabrikken eller sælgeren i England ikke har en truk til at få lastet på lastbilen, så er der risiko for, at en vognmand kører forgæves, og så vil der komme ekstra omkostninger. Så man skal sikre sig, at man får fortalt, når man kaster sig ud i det, og man har behov for, at det bliver afhentet med en lift, og ligeledes, om der er behov for, at det bliver leveret med lift. Der er også mange andre muligheder for at få transporteret. Jeg har selv engang prøvet at få transporteret med sådan en typisk man with a van, som er en, en, en gutt, der har en varbi der ligger og kører rundt i Europa. Der skal man være opmærksom på, at man skal finde nogen med et godt rygte. Ellers er der risiko for at få ekstra omkostninger. I det tilfælde, der oplevede jeg, da han kom til at holde ned ved færgen ved den engelske kanal, der ringede han og sagde, at han lige skulle bruge lidt ekstra betaling for færgebilletten, og derfor, derudover der mangler han også lige diesel til at køre ned i Europa. Så det havde jeg været sko at betale, hvis jeg gerne ville se mit kurs igen. Så det er sådan en lille, en lille ting, man lige skal være opmærksom på. Den, den tredje ting, som vi oplever uh, som fejl, jamen, det er, at uh, mange modtagere i Danmark jamen, de har forventninger om, at de kan diktere hvad tidspunkt på dagen, de gerne vil have leveret deres gods. Uh, og det kan man altså ikke, medmindre det er noget, man har aftalt, uh, når man bestiller sin transport. Bestiller man med en kurier, så får man at vide, hvilken dag det er, og der er også nogle gange, hvor man kan få et tidsinterval, når man ender at kigge på de her forskellige trackingmuligheder. Uh, men langt oftest vil det blot være en dag, og så er det mellem 8 og 16. Har man bestilt med en vognmand, har man nogle gange mulighed for at, få, øh, at blive ringet op inden godset bliver leveret 1-2 timer før, men man kan ikke tage det her for givet, så som udgangspunkt kan man prøve at sikre sig, at man kan få leveret et sted, hvor der rent faktisk er nogen til stede i løbet af dagen øh, til at modtage godset. Øh, Alternativt er det vigtigt, at man med det samme får fortalt, at man har behov for at få at vide, hvornår godset ankommer, eventuelt blot om det er om formiddagen eller eftermiddagen.